Je? Ďalším veľmi zaujímavým rozhovorom, ja som veľmi šťastná, že to stihol, dá sa povedať, že LTT, len tak, tak, alebo na poslednú chvíľu. Sympatický mladík, jeho meno je Lukáš Perný. Lukáš, vitajte, dobrý deň. Vy ste zaujímavý človek, pretože vy ste nedávno uviedli na trh knižný veľmi zaujímavú svoju vlastnú knižnú publikáciu s názvom Utopisti. Keď si prečítate názov, tak si povie Utopia, Utopisti, no neviem, či je to naozaj to, čo by som chcel vedieť, čo by som, po čom by som chcel pátrať. Čo je to vlastne? Čo sú to? Kto je to utopisti? Samotná utopia má niekoľko rovín, Jednak je to literárny žáner, uh -huh. teda, ktorý vznikol v 16. storočí a zakladateľom bol Thomas Moore. Uh, pojednával o ostrovnom štáte, kde sú ideálne podmienky pre život. Podľa toho autora samozrejme ideálne vždy, podľa kampanelu Moore a iných autorov. Uh, je to v podstate opis dokonalého stavu spoločenského. To je jedna vylínia. Áno. Samotné slovo utopia má akoby dve roviny. Alebo... Môžeme ho vnímať ako eutopos, čo znamená do, dobré miesto, alebo outopos, čiže nemiesto, čiže ten ideálny stav, ktorý vlastne neexistuje. To je ten paradox. Uh -huh. Samotný utopizmus je ale oveľa širšie širšie pomenovanie pre všetky predstavy o ideálite, o ideálnom stave. Ideálny je oveľa starší, je ten staršie ako celé ľudstvo samé, staršie než ten literárny žáner. Mm -hmm. Keby sme hľadali nejaké prvé znaky utopickej knihy, tak by sme museli ísť až do Antiky k Platónovi a samozrejme tieto prejavy boli prítomné aj v ľudovej slovesnosti v stredoveku. A v tom je tá kniha zaujímavá, že som hľadal e, tieto prejavy naozaj čo najširoko spektrálnejšie. Mm -hmm. Áno, viem, že v podstate vy ste spomínali, že je to aj téma vašej, vašej dizertačnej práce, takže sa tomu absolútne celým srdcom venujete, ale predsa ste potrebovali možno mať nad sebou ľudí, ktorí už sú zbehlejší tejto oblasti, ktorí boli vašimi ako keby odborným garantom, alebo vám prinášali cenné rady, po prípade redigovali niektoré kapitoly, alebo prinášali nové myšlienky, uh -huh. že a Lukáš, ešte toto tam daj, ešte toto zmapuj, ešte toto vyhľadaj. No, môžem sa pochvá skutočne vedecké kapacity ako docent Vladislav Hohoš, profesor Dalimír Hajko, známy spisovateľ, ďalej Michael Hauser, český filozof. No a okrem nich ešte som do týmu e, zakomponoval aj ďalších odborníkov špeciálne na konkrétne mm -hmm. časti tej knihy. Keď a ste, ešte musím spomenúť no, Romana Michelka, mm -hmm, ktorý sa významným spôsobom zaslúžil o to, aby vôbec sa kniha... Vznikla. Uh -huh. S ním sme spísali ten projekt a vyšlo to potom vlastne v tom politologickom odbore Matice Slovenskej. To by som rád povedal. Ano. Čo za čo ďakujem, Matice Slovenskej? Áno, práve na pôde Matice Slovenskej u nás v Bratislave teda sa uvádzala knižka do života a včera v Martine, vy ste dnes len pricestovali z Martina, takže mala také dva ako keby tie štarty do toho života. A my ju tu dnes nemáme, čo je taký paradox, pretože oni zmizli. Tie zmizli tý, všetky tý, ja, zmizli, no. pretože o nich veľmi puta vo takže už sú u svojich majiteľov. Pokladám, že už aj rozčítané na nejakých nočných stolikoch. A poďme si teraz povedať aj to, že keď ste si sadali možno práve k tej práci, že či ste mali také tušenie, že to bude nakoniec také rozsiahle dielo? Pretože ona má viac ako 380 strán, ak sa nemýlim. Áno, tušil som to. A z toho dôvodu som vlastne vytvoril samostatnú knihu, ktorá sa oddelila od dizertačnej práce. Pôvodne som chcel dizertačnej práci viešiť vlastne tému dejinu utópii. Takže nakoľko to bolo tak rozsiahle, že jednoducho ten, tam sú tiež určité limity, tak som si povedal, že to spracujem na samostatnú monografiu. Keď sa rozprávame o utopistoch a utopistickom období, alebo obo obdobiach, pretože každá doba prinášala Aha. alebo ponúkala nejakých utopistov je tam akási paralela aj so súčasným svetom? E, dá sa to nejakým spôsobom spojiť alebo prepojiť so súčasnosťou? Aby som možno pripomenul, že celá kniha sa skladá z troch častí, a to je šťastie oplnúšiu otázku, pričom prvá je encyklopedická, tá sa zaoberá tými rôznymi definíciami utópie, od toho naivného chápania, niečo naivné, utopické sa hovorí až po, až po teda ten, tú projekciu ideálu, o ktorej sme hovorili na začiatku. Potom tá, samozrejme je určité delenie týchto utópie, ekoutópie, sci-fi utópie, optimistické, pesimistické, evolučné, revolučné a tak ďalej. Ja som si to spísal, ale nebudem teraz s divákov tým zatiaľtovať <laughs> to, nájdu to v knihe. Ano. Druhá kniha sú samotné dejiny, ktoré kde si ešte v prehistórii, cez antiku, stredovek až po, až po asi tak koniec 19. storočia, tam som to tak zaramcoval, uh -huh. Plus je tam ešte epilog, že kde sa utopizmus vyskytuje v súčasnom akoby umení, v obkultúre, v literatúre, alebo ja v hudbe, dokonca uh -huh. môžeme nájsť vo filme. A uh -huh. je to dokonca v počítačových hrách, naše som počítačové hry, ktoré sa vyslovene zaoberajú utopizmom. Uh -huh. No a tá tretia časť, to je na vašu otázku. V tretej časti som sa zaoberal tým, že či je vlastne utopické myslenie alebo zamýšľanie sa nad utopiou aj v súčasnom svete dôležité. No a k záveru, že sa stotočnem s citátom Slavoja Žižeka, že táto civilizácia, teda v tom, tom tempe ako sa vyvíja a v neudržateľnosti a všetkých tých negatívnych javoch, ktoré globálne máme, vrátanie ekologických problémov, nerovnosti a tak ďalej, jednoducho má len dve možnosti. Buď bude uvažovať o projekcii k ideálu sa približujúcemu stavu, alebo jednoducho čaká ľudstvo, teda ten dystopický scenár, uh -huh. možno totálna deštrukcia. V uh -huh. atomovej vojne napríklad. Ej. Takže Či, uh -huh. preto je dôležité sa zamýšľať nad utopismom a utopiami, v čom boli a, a, vizionárske, preto sa nazval aj ten názov vizionári. To boli ano. ľudia, ktorí anticipovali budúcnosť. Uh -huh. Čiže mali, mali určitú schopnosť vidieť za roh. Toko sa sám Hedži Vels sám o sebe hovorí, že nie je síce priamo, že je utopista, ale že je človek, ktorý je autor anticipácie, čiže predvída určite budúce javy. A čo sa im naozaj podarilo predvídať? Občianske, sociálne, ľudské práva, hej, ktoré v minulosti teda neboli implikované v právnej praxi, či už v medzinárodnom alebo aj lokálnom národnom práve. A to sú, ja, ja uvedem len príklad, v súčasnej ústave máme garantované bezplatné zdravotníctvo. Taktiež bezplatné vzdelávanie, hej? kreatívne vzdelávanie komenského škola, kampanelové projekcie kreatívneho vzdelávania. To sú všetko oni predpovedali. Stanovený 6-hodínový pracovný čas, Tomás Smor, kampanela 4-hodínový. A v roku 17 sa vlastne oficiálne dostal do povedomia až o 8-hodínový pracovný čas, teda do Ústav Národných štátov. Hej? A týto, takýchto veci tam bolo obrovské množstvo, či už to je otázka udržateľnosti trvalej. Otázka plánovania ekonomiky, alebo nasplňam či toho ideálnejšieho modelu, než je ten chaos, v ktorom žijeme, mm -hmm. tak fenomén urbánneho utopizmu. Čiže ideálne mesta, projekcia ideálnych miest, ako by mohlo vyzerať skutočne ideálne mesto? No, Slanická architektúry, mm -hmm. že dáme toho tak strašne veľa. Technický utopismus samozrejme, mm -hmm. Francis Bacon a jeho vynálezy, ktorého 100 rokov sa stali realitou, ale to bola zase téma, ktorá by si zaslúžila možno ďalšiu knihu. Takže... Nemohol som ísť až tak do detailov, mm -hmm. ale z každého tam ten čitateľ myslím, že dosť nájde a tých 1444 poznámok, či koľko ich tam je počiarov, bude myslím, že dosť zaujímavých pre toho čitateľa. Čiže vy ste mali nespočetné množstvo zdrojov možno, bolo to veľmi bolo ťažké. Ich veľa, no. bolo to ťažké ich hľadať možno alebo ťažšie ich dávať dohromady. V čase internetu sa to hľadá veľa ľahšie. To je jedna veľká uh -huh. výhoda. Minus je, že tých diel preložených do Slovenčiny alebo Češtiny zase nebolo až tak veľa, ale tie zásadné preložené boli, žiaľ, všetky pred rokom 79, čiže uh -huh. v súčasnosti začínajú vychádzať utopie až vďaka vydavateľstvu spoluku slovenských spisovateľov, ktoré vydalo uh, teda samozrejme Morovú utopiu, Kampanelo slnečný štát a Baconovú Novú Atlantidu, na ktorých som sa vlastne sám tiež podielal. Uh -huh. Dvoch z nich teda doslovom a poznámkami počiarov, ktoré som spracoval. Uhum. Lukáš, by ste hovorili, že je to také mapovanie ako keby tých svetových utopistov, alebo teda aj nie len čo sa týka osobnosti, ale aj čo sa týka nejakého prierezu času. Uhum. Zameriavali ste sa aj na slovenských utopistov. Viem, ano. že sa im tam takisto knižke venujete. Kto sa tam, kto, kto sa tam už sa tam teda samozrejme nájdú, pretože žiaľ už nie sú medzi nami, ale kto tam je napríklad? Koho považujete za takého slovenského utopistu? Samozrejme, Prečo? kniha vyšla v matici slovenskej, takže bolo nutné, aj pre mňa to bola morálna povinnosť Áno. zaoberať sa teda národnými utopiami. No a samozrejme národné utopie vznikajú predovšetkým v čase národovrodenckého nutia 19. storočí a najvýznamnejším utopickým textom je samozrejme Štúrovo dielo slovanstvo svet budúcnosti, kde projektuje tú budúcnosť Slovanov, ktoré sa dajú viesť diskusie, že či to bolo oprávnené, takto o tom písať a tak ďalej, ale jednoducho Štúra nemôžno obísť a jeho... jeho postoje, ktoré vychádzali z Hegla a z, z filozofov, ktorých v Nemecku si načítal, mali svoju, svoju váhu, aj keď sa to dneska možno zľahčuje. Samozrejme, jeden z najznámejších utopistov, teda mimo toho záberu oficiálneho, je Jan Maliarik. Hej. On dokonca projektoval akýsi univerzálny svetoštát. Málo kdo o tom vie, no. Bola to taká kontroverznejšia osobnosť, taká svojská, ale... Myslím, že veľmi zaujímavá určite, keď sa, keď sa chcete zaujímať o slovenskú utopiu, tak odporúčam Jana Mariarik. Uh -huh. Ja som si to tam aj napríklad Jan Kolár, určite. Jeho samozrejme, Jan Kollár no, samozrejme, tam aj. Áno, áno. A ešte uh -huh. by som dodal k tým slovenským a slovanským, tak ide o mesianizmu, hej, tá bola veľmi prítomná, ktorá bola ovplyvnená samozrejme herderom, a aj ruskými e, slavianofilmy. To bolo. A potom samozrejme tá idealizácia občín. Až tu sa zamýšľa nad ideou občiny, ktorá mala určité komunitárne východiska hej, a ono sa to v 19. storočí v čase romantizmu veľmi idealizovalo. Takže toto bol taký typický prejav e, slovánskeho utopizmu. Mm -hmm. Ten návrat k tým občinám, k tým komunitám, takým hej, to sa tam často vyskytovalo. Ja viem, že teda tá kniha má zaujímavé aj grafikum. Vy ste tam dokladali teda mnohé obrázky. E, e, bolo to takisto nejakým spôsobom náročné a možno ten výber, čo mu podliehal, alebo kedy ste sa rozhodovali, kam ktorý obrázok umiestniť? Perfektná vec na dnešnej dobe je, že existuje niečo také ako creative commons, čiže public domain. Obrázky, ktoré sú verejne prístupné a môžeme ich používať, takže... Využíval som hlavne Wikimedia Commons, čo sú vlastne voľne prístupné historické malby mm -hmm. rôznych utopických výjavov, či už sú to, to motívy zlatého veku v Biblii alebo v Antike alebo mnohé iné prvky. A samozrejme aj fotografie rôzne utopických komunít, ktoré zakladali v Amerike utopickí socialisti. čiže. Bolo tam toho veľa. Luka, ja viem, že tá kniha si určite zaslúži, aby sme po nej siahli, asi ja ju nielen prelistovali, pretože budí nesmierny záujem aj medzi naozaj vzdelancami, dá sa povedať. Vyšlo už na ňu viac ako 11 recenzií, tu je teda jedna z nich. Práve. A ďalšie sa píšu, práve. A ďalšie sa teda píšu. <laughs> Máte už aj nejakú takú spätnú väzbu? Ja viem, že teda kniha bola naozaj čerstvo je uvedená, len do života, ale predsa už sú nejaké ohlasy? Sú práve tie recenzie a ja som veľmi rád, teda, že sa taká. Ja čítam, lebo keby sa kniha nečítala, tak nemá zmysel. A ja všetky veci, ktoré robím, robím preto, aby... Skutočne sa dostali k tomu čitateľovi, alebo keď som robil hudbu, tak k tomu poslucháčovi. Neuznám tu tú teóriu umenie pre umenie, ano. alebo Aha. hudba pre hudbu, písanie pre písanie. Super. tomto som rád. Perfektné. Ja som veľmi rada, že ste to stihli z toho Martina. Veľmi rada, no, o, to Aj, ste. Áno, že ste nám tak porozprávali. Ja si myslím, že to bolo veľmi dobré navnadenie našich televíznych divákov, aby práve tú knižku vyhľadali, aby sa stala súčasťou ich domácnosti, aby si ju nielen prelistovali, ale hlavne prečítali aspoň tie statie, ktoré, ktoré kohokoľvek budú zaujímať. Tak ja želám veľa entuziasmu a energie do ďalšej práce a tešíme sa na niečo možno nové, čo vám zase skrsne a ako podnetná myšlienka a opäť sa určite uvidíme možno pri uvedení nejakej ďalšej knihy. Takže Bude ďakujem, vás. že ste dnes boli mojím hosťom. Ja ďakujem, že Zám. som mohol takú tému prezentovať vôbec prvýkrát na televízii. Ja. Bolo to výborné, bolo to na jednotku. Ďakujem, no. <laughs> ďakujem pekne, vám ďakujem, milí diváci, že ste boli s nami, cez víkend si poriadne oddychnite. Teším sa na vás na stretnutie na budúce. Dovidenia.